तो चलिए शुरू करते हैं मैं सा इंसान हूं दिल तो मेरा ए फ्यू मोमेंट्स लाइट دن دن میں اس وقت انتہائی دکھ اور صدمے سے دو چار کہنا تو نہیں چاہتا لیکن کہنا پڑ رہا ہے کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں اب ساری توقعات ہوا ہو گئی تمام خواہشات کو گہن رکھ گیا اور اب دعا کی سبب کوئی طاقت ایسی نہیں کہ Two hours later. Yeah, keep that. your voice down. What am I going to do with you? Now I will tell you to meet me somewhere else. The matter is that we are going to take those things and reverse things. What is the problem that you guys have? Why are you waiting for your bhaji free? You don't have to take your bhaji. You keep your bhaji. The bhaji is playing a trap. That's a big shut the fuck up इनके पास है पीछे के लिए बैठी होती है सो सेट सुपर साइड तुम गए किस के लिए जा रहे हैं टॉप पर से shut the fuck